Акт спільно соціальні послуги продовжується. Зокрема, триває робота з налагодженням міжвідомчої взаємодії серед смілянських шкіл. Цю роботу координують працівники Центру соціальних служб. Минулого разу їх партнери вже отримали валізи з наборами дитячої творчості. Цього разу знову приємний привід для зустрічі: поставка нових боксів зі спортивним обладнанням та валіз із приладдям для дитячих психологів. Це дуже велика підтримка для більш якісної та продуктивної роботи вчителів з учнями. У нас сьогодні черговий транс. Які ми ділимося з нашими партнерами. Наших партнерів ви бачите. От, хто тут стоїть найсимпатичніший, тут є наші партнери. А інших тут немає. Я вітаю е, наші гімназії, школу 1, школу 12, школу 7, школу 11. Я вітаю наших партнерів, які успішно реалізують і приймають участь в цьому проєкті. Валізи надзвичайно цікавені, надзвичайно корисні. Варто сказати, навіщо вони? Для того, щоб ефективна, продуктивна, арт-терапевтична, психологічна робота в закладах проводилася, щоб був з чого це робити, ресурс, матеріал, додаткові знаряддя, щоб були використані. І мені би дуже хотілося, щоб наші партнери застосували це з користю, з радістю і з ефективним використанням. Це партнерство кожній родині, громадська організація, через яку ми отримали грант від ЮНІСЕФ, ООН. Так що це велика допомога нашому місту. Ми вже отримували перший транш, і ваше телебачення про це показувало. І це не перший, і це не останній. Так що зустрічайте в ваших закладах, в ваших установах. Є все для комфортного навчання, для комфортного застосування. І для щасливого майбутнього нашого міста наповнення обох валіз дуже різноманітне і цікаве. Приладдя буде сприяти продуктивній роботі з дітками. Зокрема, спортивний бокс дозволить різнобічно розвивати фізичну підготовку учнів. Він називається школа у валізі. Ага, він так називається школа у валізі, яка швиденько може бути розгорнута на будь-якому місці, і ви створите або психологічний інтерактив, або спортивний інтерактив. Там є форми двох видів. Там є м'ячі волейбольні, баскетбольні, там є для цілої команди футбольний баскетбольний одяг. Там є насоси, там є різного виду спортивне знаряддя, які при вмілому застосуванні ви зможете задіяти дітей, які будуть не просто бадитись на вулиці, а будуть чимось корисним заняті. Представники шкіл, які зібралися для отримання боксів, зізнаються, що дуже раді і вдячні за таку підтримку та допомогу. Вчителі тих закладів, які працюють дистанційно, дуже сумують за дітьми і сподіваються якнайшвидшому поверненню до очного навчання. Сьогодні школи отримають валізи, одна із них ми вже отримали, я з 11-ї школи, ми отримали валізу для роботи психолога. Ми використовуємо ці матеріали, вони терапевтичні, і оскільки у нас багато дітей, які зараз... Потребують цього, багато внутрішньо переміщених осіб, то ну, нам якраз це було зараз так конче необхідно. А сьогодні ми приїхали забрати вже спортивну валізу. Сподіваємося на те, що наповнення теж нас порадує. Дуже вдячні проєкту спільно. За таку допомогу. Завдяки проекту «Спільно», в якому наш заклад, починаючи з грудня місяця, ми вже сьогодні отримуємо другий бокс. Це буде спортивний інвентар. Маємо надію, що вже скоро буде перемога в усій країні. Повернуться наші діти за шкільні парти, в спортивні зали. І ми обов'язково використаємо цей чудовий інвентар, і практичний психолог, психологічна служба, соціальні педагоги, вчителі фізичної культури будуть однозначно це використовувати у роботі з дітьми, як під час уроків, так і позаурочний час, під час роботи гуртків. Тому, мабуть, чекаємо цього моменту з величезною надією, безмежно вдячні проекту, тому що розуміємо, що зараз такий, Непростий час потрібно буде дещо надолужити і дані речі будуть просто необхідні для того, щоб спілкування з нашими учнями було яскравим і допомогло їм забути ці страшні часи.